كتاب الله أحيانا وبالتوحيد أوصانا ففي قرآننا نور يضيء ظلام دنيانا يضيء ظلام دنيانا كتاب الله أحيانا وبالتوحيد أوصانا ففي قرآننا نطير ظلام دنيانا سوى القران لا نرجو شريعته لنا نهجو ففي اياته عبر واحكام بها ننجو يحذرنا من الشر ويدعونا الى الخير وبالطاعه يامرنا وبالإحسان والبر، الإحسان والبر، إلى القرآن نحتكم، وبالإسلام نعتصم، كتاب الله وحدنا، فلا أرب ولا جم كتاب الله وبالتوحيد بالتوحيد أوصانا ففي قرآننا نور يضيء ظلام دنيانا